Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání? Dobrá. tak tady sami sám říká, že dobrá. Já myslím, že jsem tady po třetí. Poprvé to bylo v roce 2010. To jsem měl veliký strach, protože tuším, že moje kdysi partnerka na pozvání do pořadu uvolněte se, prosím, odpověděla, že by se tady neuvolnila. Jo? Ale nemyslila to tím, že by jí nebylo příjemně, ale měla strach samozřejmě z pana a takže to byla po prvý, to bylo velká tréma, po druhý to bylo v roce 2018, to už bylo lepší a dneska se na to vyloženě těším. I když nevím, co mě čeká, protože v tomto pořadu to je nevyspytatelné vždycky. Ne, vůbec, vůbec nemám a vlastně je mi to docela jedno. Ono to je souvislí s tou ztrátou ambicí, ať se mě lidi ptají fakt na cokoliv, mě to je úplně fuk. No, já bych se ho zeptal, jaké to je takhle dlouho žít s pořadem, který nestrácí sledovanost, který má obrovskou, obrovskou popularitu mezi diváky a docela mě překvapuje, protože to tak vypadá, že to je pořad určený spíš jako lidem vysokoškolsky vzdělaným, ale já znám spoustu lidí, kteří se o to zabývají, že to si i mladých 15-16 letých lidí, jaký to je vlastně to dělat tak dlouho. A pořád na takovéhle půrovně, to mě zajímalo moc, kolik do toho musí dát času, nebo jestli se to už stává časem rutinou, i když o tom dospoštěbuju, protože vždycky to má esprit, šmrn, takže to by mě asi zajímalo moc, jak on žije s tímhle pořadem. Je, to už fakt dávno nemám, já se na to opravdu moc těším. To tak, to, cítím se dobře, ale uh, vlastně to je na té profesionálku jako zvláštní, že já, mě fakt už o nic nejde. Jde o to, že tady bude asi fajn, že to bude příjemný, že tady nikdo mě nechce kroutit rukama za zády a lámat nohy, takže se na to těším, a jsem úplně bez trémy. Moc krát děkuju, krásný večer.